to západná, Loutky vyřezávám převážně lípy. jenom některé části, když je potřeba vlastně udělat pevnější, tak se použije bukový, bukový dřevo. Tím nemyslím třeba hlavičku, ale nějaké technologické věci. A na vyřezávání loutek vlastně máme určitou sadu dlát, který pak používáme podle toho, jakou velikost vlastně z toho dřeva se snažíme dostat. To znamená, pokud děláme něco velkého, tak, tak používáme vlastně větší rozměry těch dlát. A na ty detaily vlastně jsou drobounky dlátečka, které jsou vlastně profilované speciálně, aby jsme se doďoubali do takových zákoutí třeba v obličeji, jako jsou tady výčka a, a koutky v očích a, a koutky pusy. Dláta je vlastně kámen Úrazu většině začínajících řezbářů, protože je potřeba vlastně se o ty dláta starat, držet si je tak, aby o sebe neťukaly, protože to broušení dlát je komplikovaný proces a zdlouhavý. a s tupým dlátem vlastně se strašně špatně pracuje a nejhorší je říznout se tupým dlátem, dlátem je to pohoda a to za chvilku přestane týct krev, jenom se to zalepí.